ہائی گائیز آئی ایم فائن میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو گائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹنڈا کا ایک ماڈل ہے تھری زیرو فور اس سے پہلے بھی ایک ماڈل تھا وہ بھی 304 زیرو فور تھا وہ ایف تھا اور یہ جو ہے وہ ہے تھری ڈبلیو یعنی کہ یہ ماڈل الگ ہے وہ ماڈل الگ تھا اچھا تو اس کے सबसे سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوائس کی مینول آئی پی چینج کرنی ہوتی ہے چینج نہ کریں تو سب سے پہلے موڈم کی ڈیوائس جس ہم ڈیوائس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں ماڈم ہے کوئی چیز ہے اس کی آئی پی کرنا لازمی ہوتی ہے کہ کس آئی के ऊपर پی کے اوپر یہ लिए ہوگا اس کے है کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے جانا ہے سینٹر میں یہ میں نے ایک اور چیز بتا دوں میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ڈائریکٹ وائر کے ذریعے اور یہ اس کے سگنل بھی آ رہا ہے آپ اس کو وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ کر کے بھی آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ اور میں نے یہ لیپ ٹاپ کے اوپر کر رہا ہوں آپ موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو نیٹورک اینڈ شیئرنگ سینٹر میں جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں میں نے ادھر نیٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا اور یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ڈیفالٹ گیٹ بھی آئی پی کیا ہے جس کے اوپر اس نے اوپن ہونا ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں دین میں جاتا ہوں براؤزر میں یہاں پہ میں پریس کرتا ہوں ون نائن ٹو ڈوٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ زیرو ڈوٹ ون تو یہ موڈم کا جو ہے وہ مین پیج اوپن ہے جس میں وہ مجھ سے پہلے مانگ رہا ہے اس کا ایڈمن پاسورڈ ہر ڈوائس کا تقریبا موڈم کا ڈیفالٹ پاسورڈ ہوتا ہے ایڈمن نیم یوزر نیم اور پاسورڈ بھی وہ ہوتا ہے ایڈمن ایڈمن میں نے ایڈمن لگایا تو یہ مجھ سے مزید اس کی انفارمیشن پوچھنی شروع کر دیا ہے جیسے کہ وہ انٹرنیٹ کنیکشن سیٹ اپ کا پوچھ رہا ہے آپ مزید اگر اس کی سیٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ اس کا یوزر نیم پاسورڈ دیں یا اگر یوزر نیم پاس پہ نہیں چلا رہے تو اس کو ڈی آئی سی پی کے اوپر چلا لیں ڈی آئی سی پی سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے کسی کے یہاں نیٹ چل رہا ہے وہ پی ٹی سی ایل کا ہے یا تھرڈ پارٹی کا ہے یا موڈم سے آپ نے وائر لے لی ہے وہ اس موڈم پہ جیسے بھی نیٹ چل رہا ہے تو اس موڈم کے اوپر آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈی آئی سی پی کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ اس کی تھرڈ پارٹی تیسری کمپنی سے آپ نے نیٹ لیا ہے تو اس کا ایک مخصوص یوزر نیم پاسورڈ ہوتا ہے جو مائکرو ٹک ہوتی ہیں وہ کریٹ کرتی ہیں تو وہ جو آپ مائکرو ٹک میں کریٹ کریں گے وہی وہ یہاں پہ ہم یوزر نیم اور پاس انٹر کریں گے دین اس کے اوپر نیٹ چلے گا اچھا تو آگے یہ ایڈوانس ہے یہ اس میں آپ اس کی مزید سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ایڈوانس پہ کلک کریں گے تو باقی سارے فنکشن جو ہے وہ بھی اوپن ہو جائیں گے وہ بھی چیک کرتے ہیں اس کے بعد آ جائیں یہ وائرلیس سیکورٹی کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ اپنا جو موڈم کا پاسورڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا یوزر نیم بھی چینج کر سکتے ہیں وہ ایڈوانس میں جانا پڑے گا ہم ایڈوانس میں جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ہوم پیج تو ہم یہاں پہ آ ہیں ایڈوانس میں یہ ایڈوانس میں آ وہاں پہ وہ بتا رہا ہے اس کا وین سٹیٹس بتا رہا ہے کنیکشن ڈس کنیکٹ ہے کیونکہ کنیکٹ نہیں کی ہوئی کسی کے ساتھ بھی کنیکشن ٹائپ بتا رہا ہے وہ ڈی ایچ سی پی کے اوپر یہ ابھی کنیکٹ ہے جیسا کہ یہاں پہ یہاں پہ اگر میں چینج کروں گا ٹریپل پی او کروں گا تو یہاں پہ بھی ٹریپل پی او آنا شروع ہو جائے گا آگے وین آئی پی سب نیٹ ماسک یہ تمام چیزیں تب شو ہوں گی یہ کنیکشن ٹائم بھی جب موڈن جو ہے نا کسی ڈیوائس یہ ڈیوائس کسی نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اس کے اوپر نیٹ چلنا شروع ہو جائے گا تو وین آئی پی بتا دے گا سب نیٹ ماسک بتا دے گا گیٹ وے بتا دے گا ڈی این ایس سرور بتا دے گا الٹرنیٹ ڈی این ایس وہ بھی یہاں پہ شو کرنا شروع کر دے گا اور یہاں پہ کنیکشن ٹائم کتنی دیر سے چل رہا ہے اور یہ ڈائگنوز کنیکشن سٹیٹس ہے وہ بتا رہا ہے پلیز چیک ہارڈ ویئر کنیکشن آف دی وین پورٹ یعنی کہ آپ کی وین پورٹ نہیں چل رہی میں وین پورٹ میں کوئی بھی وائر لگاؤں گا نا تو وہ کیا کہنا شروع کر دے گا کہ وین پورٹ آپ کی اوکے okay اور ایرر نو رسپونس آ رہا ہے آپ کیا کریں کہ کسی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے آپ رابطہ کریں اس کے نیچے ریلیز ریفریش ہے سسٹم اسٹیٹس ہے لین میں لین میں ایک ایڈریس بتا رہا ہے اس کے بعد وین میں ایک ایڈریس بتا رہا ہے سسٹم ٹائم بتا رہا ہے وہ بھی چینج کرنے والا ہے رننگ ٹائم ہے یہ ڈیوائس کتنی دیر سے چل رہی ہے یہ چودہ پندرہ منٹ سے چل رہی ہے اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر کتنے کونیکٹیڈ ہیں کلائنٹ یہ کیا ہے میں نے اس لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنے پی سی کے ساتھ اس کے بعد سسٹم ورژن بتا رہا ہے کون سا ہارڈ ویئر ورژن بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر کون سا انسٹال کیا ہوا ہے اچھا جی آگے آ جاتے ہیں وائرلیس وائرلیس میں ہم بعد میں جاتے ہیں یہ کچھ انٹرنیٹ کی ہی سیٹنگ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن سیٹ اپ ہے جو جو پہلے یہاں پہ ہوم پیج پہ آ رہا تھا اس میں دو چیزیں تھیں اس میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا آ جاتی ہیں Uh, سب سے پہلے ڈی آئی سی پی آ جاتا ہے پھر ٹرپل پی او ہی آ جاتا ہے جس میں یوزر نیم پاسورڈ وہ مانگ رہا ہے ایم ٹی یو پوچھ رہا ہے سروس نیم پوچھ رہا ہے اور سرور نیم اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی کمپنی اگر پرووائڈ کر رہی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہیں اور اگر نہیں کر رہی تو کنیکٹ آٹومیٹکلی پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے آگے آ جاتا ہے اسٹیٹک آئی پی اسٹیٹک آئی پی کے اوپر میں نے پہلے بتایا تھا کمپنی کی طرف سے ایک مخصوص آئی پی ملتی ہے جس کے اوپر نیٹ چلتا ہے وہ پروسیجر تھوڑا سا لمبا ہے اس کے اوپر میں نے بھی ابھی تک نیٹ نہیں چلایا ہے میں نے اسٹیٹک آئی پی کو کہاں پہ یوز کیا ہے جسٹ اونلی آن میں نے اس کو اپنی نیٹ ورکنگ چیک کرنے کے لیے یوز کیا ہوا ہے وہ بھی میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ہر ماڈل میں آپ سٹیٹک آئی پی میں لگا کے اپنی کی ہوئی نیٹ ورکنگ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ بڑا ہی سمپل سا طریقہ ہے اور ہے جدید طریقہ یہ اس میں کیا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ کے ماڈم تک ایکسس حاصل نہیں ہے موڈم کے وائی فائی سگنل آپ تک آ رہے ہیں اس کا ایڈمنٹ پاسورڈ آپ کو پتہ ہے آپ ایزیلی اپنی نیٹ ورکنگ کو چیک کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے مزید اگر اس موڈم کی خاص مو جو اس میں سافٹ ویئر پھر بھی اپڈیٹ کیا ہوا ہے نا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے ساتھ میں یہ ہیلپ دی ہوئی ہے ہیلپ میں وہ تمام تر چیزیں اس میں بتا رہا ہے جیسا کہ یہ اسٹیٹی کا آئی پی بتا رہا ہے ایسا کنیکشن دیٹ ٹائپ ٹو لا اسپیسیفک دی اسٹی کا آپ انفارمیشن سروس آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹیٹ کا آئی پی دی جائے گی جس کے اوپر آپ ایگزسٹنگ نیٹورک کا اکوپمنٹ آپ چلا سکتے ہیں آ, وہ آگے بتا رہا ہے کہ اگر فکس آئی پی ڈریس ہے تو یو ہے پرووائڈ دی ریکوائرمنٹ انفارمیشن تو ان کی انفارمیشن ہمیں ریکوائر وہ پوری کرنی پڑیں گی وہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لگا لیں موڈم کے میک ڈریس ہیں موڈم کی آئی پیس وغیرہ ہیں ان کے لیے وہ چیزیں تمام تر درکار ہوتی ہیں جیسا کہ یہ نیچے بتا رہے ہیں اس میں سلیکٹ uh, اسٹیٹیک ip پی آپشن ہوتا ہے اس میں ٹائپ آف دی ڈریس ہوتا ہے سب نیٹ ماسک ہوتا ہے گیٹ بھی آئی پیڈریس ہوتا ہے ان ٹو دی کریکٹ میں جو جو چیزیں وہ اس ماڈل میں ہوتی ہیں وہ آپ کو تمام تر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو بتانی ہوں گی اگر اس کے علاوہ بھی نہیں چل رہا تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آگے میکلون ہے آپ میک ایڈریس کے اوپر بھی اس کو چلا سکتے ہیں یہ وین اسپیڈ بتا رہا ہے یہ ہم نے آٹو ہی رکھنی ہے کوئی بھی ماڈل میں اس میں آپ نے آٹو ہی رکھنی ہے اس کے بعد آ جائیے لینڈ اس میں کیا ہے کہ ہم اس کی آئی پی چینج کر سکتے ہیں یہ اس کا میک ایڈریس ہے ہم اس کی یہاں پہ آئی پی یہ جو یہاں پہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہم جو بھی چینج کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ وہی انٹر کریں گے تو یہ آئی پی چینج ہو جائے گی یہ بتا بھی رہا ہے کہ آپ لین آئی پی ڈریس اب نیٹ ماسک اس ٹو بی یوز ایکسیس ٹو دی راوٹر ہوم پے تھرو آؤٹ دی ویب براؤزر کہ ہم ویب براؤزر کے ذریعے اس ماکس اس آئی پی کو اوپن کر سکتے ہیں راؤٹر کو تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں اپلائی ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ سیٹنگ جو اس کو ہم ریسیٹ کریں گے تو اس کی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے وہ یہ ہو جائے گی 192.168.0.1 اکثر اوقات موڈم کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ 01 کے اوپر اوپن ہوتی ہے 11 کے اوپر ہوتی ہے یا وہ 0.254 کے اوپر اوپن ہوتی ہے یہ موڈم کے اوپر تمام تر سیٹنگ دی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ڈی این ایس سیٹنگ ہے ڈی آئی سی پی ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ڈسیبل کریں گے تو آپ کے تمام تر کے موبائل موبائل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں مینوول آئی پی انٹر کرنی پڑے گی اگر ہم اس کو انیبل کرتے ہیں تو موبائل آٹومیٹکلی ہی آئی پی کو اٹھائے گا اور آ, اس کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا موڈم کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا اگر نہیں ڈسیبل ہوا تو پھر ہمیں مینوول آئی پی اس میں دینی پڑے گی اچھا جی آگے آ جائیں یہ ڈی آئی سی پی کلائنٹ لسٹ ہے اس میں کیا ہے کہ جتنی بھی تمام تر ڈیوائسیز اس ماڈل کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے یہ ڈیسک ٹاپ ہے لیپ ٹاپ ہے یہ اس کے ساتھ یہ مخصوص آئی پی آٹو ہی آئی پی اس نے اس کو دی ہوئی ہے اور اسی آئی پی کے اوپر یہ اس کے اوپر چل رہا ہے یہ اس کا میگ ایڈریس ہے اس لیپ کا جس میں ساتھ کنیکٹ ہے یہ لیز ٹائم یہاں سے ٹھانا ہے پیسٹ کرنا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آ جائیں اس کی وائر سیٹنگ میں وائر لیس سیٹنگ میں کیا ہے کہ یہ پرائمری ڈی ایس ایس ایس آئی ڈی ہے یہاں پہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ شو بھی ہو رہی ہوگی یہ رہی ٹینڈا پچیس پینتیس اس کے بعد آپ سیکنڈری ایس ایس آئی بھی اس کی کریٹ کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں نیٹورک موڈ آپ نے موڈ مکس رکھنا ہے وہ سیس ایس آئی ڈی براڈ کا سینبر رکھنی ہے چینل آٹو سلیکٹ رکھنا ہے چینل بیتھ وہ میکسیمم رکھنی ہے ایکسٹینشن چینل ہے وہ بھی آٹو سلیکٹ رکھنی ہے مزید اگر اس کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو یہ اسات ہیلپ موجود ہے آپ اس میں جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں ان دس سیکشن یو کین کنفیگر دی وائرلیس سیٹنگ اس میں آپ وائرلیس کی تمام سیٹنگ کر سکتے ہیں ایس ایس آئی ڈی ہے نیم نیٹ ورک ہے ایٹی سی چیزیں آگے وہ ایس ایس آئی ڈی کا بتا رہا ہے کہ پبلک نیم جو آپ کے نیٹ ورک کے اوپر شو ہوگا وہ اس وقت ٹینڈا کا ہو رہا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جس میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ چھ سلیکٹر موجود ہونے چاہیے اس کے بعد بائی ڈیفالٹ ہونے چاہیے جو پلیز چینج فار دی بیٹر سیکیورٹی کے لیے اس کے بعد آ جائیں ایس ایس آئی ڈی ہے آگے چینل ہے चैनल چینل ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہاں تھا کہ ٹھیک ہے آپ مزید اس کی ہیلپ میں جا سکتے ہیں آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا ایس ایس آئی ڈی یہ تھا اگر دوسرا ایس ایس آئی ڈی ایڈ کریں گی تو وہ بھی ساتھ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ پوچھے گا کہ اس ایس ایس آئی ڈی کو آپ نے اوپر نیٹ کو وائرلیس کو سیٹنگ کرنی ہے سیکیورٹی موڈ کو یا اس کے اوپر کرنی ہے تو ہم کیا डिसेबल کریں گے جیسے ڈسیبل کیا تو وہ مزید انفارمیشن پوچھنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ جا کے ہم اس کو یہ کریں گے مکس ڈبلیو پی اے اے کے اوپر کیونکہ میں نے بتایا تھا بعض ڈیوائسی جو ڈبلیو پی اے کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں بعض ڈبلیو پی اے ٹو کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگر دونوں کر دیں گے نا تو جو اسی ڈیوائس جس کے اوپر بھی کام کر رہی ہوگی, ٹی کے آئی پے گو پی کے اوپر ہے یہ دونوں کے اوپر ہی سلیکٹ کرنا ہے تاکہ دونوں کے اوپر ہی چل جائے آگے یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی کو سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ نے رکھنی ہے کم از کم آٹھ انچ سے ہونے چاہیے وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اوکے okay کر دینا ہے یہ ہیلپ میں بتا بھی رہا ہے کیونکہ ہم وائرلیس پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈبلیو پی ایم پی ایس سیکورٹی موڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں لوکریتم کون سا سلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں پانچ سے تیرہ بتائے ہیں جب منیمم دس سے چھبیس ہونے چاہئیں اس کے بعد آ جائیں پرسنل کے اوپر کیا ہوگا enable personal PSK mixed mode make sure that the wireless client also support the selected security mode اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ انیبل کر سکتے ہیں پی ایس کے اوپر لیکن آپ کو شور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا سیکیورٹی موڈ کون سا ہے وہ ڈبلیو پی اے ہے یا ڈبلیو پی اے ٹو ہے تو یہ چیزیں اس کے بعد سیکیورٹی بتا رہا ہے یہ مسٹ بی بٹوین آٹھ سے سکسٹی تھری کیسز ہونے چاہیے اس میں آپ سینسٹیو رکھیں گے تو وہ بیسٹ ہے کیونکہ ہیکر ہیک کرنے والے کو تھوڑا سا ڈفیکلٹ ڈیف, ہوگا اس کے بعد اے ایس سی آئی کے اوپر ہے آپ اس کے چریکٹر کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ ریبوٹ ہو جائے گا ریبوٹ ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر نیٹ یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسیس کنٹرول ہے یہ ٹینڈا کی ہے میک فلٹریشن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں آپ کی اپنی مرضی ہے وائرلیس کنیکشن سٹیٹس ہے اس ایس ایس آئی ڈی کے اوپر کیا چیز چل رہی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ایس ایس آئی ڈی کے اوپر کتنی چیزیں چل رہی ہیں یہ کتنا کنیکٹ کلائنٹ کنیکٹیڈ ہیں اس کے بعد آ جائیں جی وائرلیس ایکسٹینڈر اس میں ایکسٹینڈر کا اپشن بھی موجود ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم انیبل کریں گے یونیورسل ریپیٹر کر دیں یا ڈبلیو آئی ایس پی دونوں کر دیں اس کے بعد ہم اوپن سکین کریں گے سکین کرنے کے بعد جتنی بھی ڈیوائسیز کے سگنل اس موڈم کو شو ہو رہے ہوں گے وہ اس کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائیں گے یہ اس کی تمام تر سیٹنگ بھی ساتھ میں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایس ایس آئی ڈی یہ ہے اس کا میک ایڈریس یہ ہے اس کا چینل بھی ہے سیکورٹی کس کے اوپر چل رہی ہے اس کے بعد سگنلسٹرینتھ کتنے اس سگنل اسٹرینتھ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی بیسٹ ہے منیمم بیس ہونے چاہئیں اس سے کم نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایس करते آئی ڈی کو के کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چینل بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکورٹی موڈ جو ہے وہ انیبل کیا ہوا ہے یہاں پہ اس موڈم کا سیکیورٹی دینا ہے جو اس موڈم کے اوپر لگی ہوئی ہے اپنے پاس سے نہیں کوئی دے دینا وہ ہم نے اس کی اس کی وائرلیس ایک ہے یہ ہم کسی اور موڈم کے اوپر نیٹ چلا رہے ہیں اس کے لیے پھر ایک چیز اور میں بتا دوں وہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو پہلے اس کی سیکیورٹی کو سیٹ کرنا ہوگا اگر اس موڈم کی آئی پی سیم ہوئی اور اگر اس موڈم کی آئی پی سیم ہوئی تو جیسے ہم وائرلیس ریپیٹر کے اوپر ہم اس کو چلائیں گے تو یہ جو کیا کرے گا کہ اور اس کے ساتھ وہ پرانا موڈم ہی اوپن ہونا شروع ہو جائے گا جو اس کے بیک اینڈ پہ لگا ہوگا اس کے بعد یہ والا موڈم اوپن نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس موڈم کو آف کرنا پڑے گا یا اس کا نیٹ بند کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا اچھا یہ جی آگے آ جائیں کیوں ایس اس کا ہمیں اتنا نہیں اس کا اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے آگے اپلیکیشن میں کچھ سیٹنگ ہے وہ آپ ڈی ایم ایس ایڈ اس میں پورٹ رینج ہے یہاں پہ آپ نے پورٹ رینج کے اوپر جو ویب سرور کے اوپر آپ نے نیٹ چلانا ہے تو یہاں پہ اس کی پورٹ وغیرہ ڈیٹیل دینی پڑے گی اس کے بعد یہ پروٹوکول کال آپ نے کون سا دینا ہے enable کرنا ہے delete کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہوگا اگر ڈی ایم ایس ہوسٹ آ جاتی ہے یہاں پہ آئی پی ڈریس ہوسٹ والی آئی پی ڈریس ہوگی اس کے اوپر سیٹنگ کریں گے تو نیٹ چلے گا ڈی ڈی این ایس ہے یہاں پہ آپ جیسے انیبل کریں گے وہ سب سے پہلے سروس پرووائڈر مانگے گا ان دونوں میں سے کون سا ہے پھر اس کا یوزر نیم مانگے گا اس کے بعد پھر یہ ڈونی نیم مانگے گا یہ آئی تھنک جو ہے نا یہ پاکستان میں تو نہیں چل رہی چل رہی ہیں اب یہ ان پہ ہوگا کہ وہ ان کے علاوہ بھی یا یہی ہیں وہ پی این پی سیٹنگ ہے اس کو انیبل کر لیں ڈیسیبل کر لیں اس کا اتنا خاص مقصد نہیں ہے جتنا مقصد تھا وہ ایڈوانس سیٹنگ میں تھا اسی کے اوپر ہی نیٹ چلنا ہوتا ہے سٹیٹک راؤٹنگ آ جاتا ہے سب نیٹ ماسک ہے آئی پی ڈیزینیشن آئی پی دینا پڑے گا سب نیٹ ماسک دینا پڑے گا اور گیٹ وے دینا پڑے گا راؤٹنگ ٹیبل ہے یہاں پہ وہ تمام تر ڈیٹیل آنی شروع ہو جائے گی جتنی آئی پی آپ نے اس کے اوپر لگائی ہوگی سیکیورٹی ہے سیکیورٹی میں آپ فلٹر موڈ لگانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس کی تمام تر سیٹنگ دی سیکشن الاؤ ٹو دی کنٹرول ویب سائٹ ویب سائٹ ایکسس یہ بھی وہی چیز ہے کہ بائی ڈومین بائی کرنی ہوگی اس کے اوپر ہی اس کے اوپر نیٹ چلے گا اس کی تمام تر انفارمیشن دینی پڑے گی اور آئی تھنک یہ تھوڑا سا مشکل طریقے ہیں وہ جو ٹرپل پی او وی والے اور ڈی آئی سی پی والے ہیں نا وہ بہت ہی ایزیلی ہیں ان کے اوپر ہی جو ہے نا وہ نیٹ ٹھیک رہے گا اس کے بعد یہ میک میگریس فلٹر سیٹنگ آ جاتی ہے کلائنٹ فلٹر سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ کلائنٹ کی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آگے ٹول آ جاتے ہیں ٹول میں وہ ریبوٹ کا آپشن مانگتا ہے ریبوٹ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ موڈم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے وائی فائی سگنل آ رہے ہیں موڈم کے اندر جائیں یہاں سے جا کے آپ موٹم کو ریبوٹ کر دیں ریسیٹ ٹو فیکٹری ڈیفالٹ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن کچھ سیٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ اس کی سیٹنگ کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پائپ ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا آئی پی وغیرہ یوزر کے سب چینج ہو جائیں گے اس کے بعد بیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی تمام کے تمام اس ماڈل کے اوپر سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کو ہم بیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو بیک اپ کو کلک کریں گے تو اس کی تمام سیٹنگ ایکٹیو فائل میں ہمیں سیو ہو جائے گی اور بعد میں ہم اس کو کیا کریں گے چوئی فائل کر کے اس کے اوپر ریسٹور کر دیں گے تو وہ تمام کی تمام سیٹنگ جیسے اس کے اوپر لگی ہوئے گی وہ دوبارہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی آگے سسٹم لوگ آ جاتا ہے ریموٹ ویب مینجمنٹ جاتا ہے یہ ان کے लिए हैं جو آ, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر है وہ کیا کرتے ہیں اس کو انیبل کرتے ہیں پورٹ سلیکٹ کرتے ہیں آئی پی ایڈریس بتا دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو بھی ہوگا وہ اس کے بعد پھر وہ اس جہاں پر, یہاں پر جو یوزر اور پاسورڈ لگائیں گے ٹرپل پی کے اوپر تو اسی آئی ڈی کے اوپر ان کے پاس ایک مخصوص آئی پی جا رہی ہوگی وہ کیا کریں گے اس آئی پی اٹھائیں گے آگے بار میں جائیں گے پیسٹ کریں گے دین وہ یہ پورٹ لکھیں گے جو بھی سلیکٹ ہی ہوئی ہوگی تو اوکے کریں گے تو وہ اپنے گھر بیٹھے اس موڈم کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں آگے ٹائم سیٹنگ ہے یہ ہم جا ٹائم سیٹ کرنا ہے اسلام آباد کراچی ہے یہ ڈیٹ منتھ یا آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو گئی ہے چینج پاسورڈ ہے ایڈمن کا پاسورڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں ڈیفائٹ فالٹ ایڈمن تو یوزر نیم ایڈمنی ہے پاس ورڈ بھی ایڈمنی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی پاسورڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں جیسا کہ بتایا اولڈ پاسٹر ایف یو یوز دی ڈیوائس فار دی فسٹ ٹائم دی پاسورڈ ایڈمن بائی ڈیفالٹ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایڈمن کا ڈیفالٹ پاس ورڈ وہ کیا ایڈمن ہے پاس ورڈ کین ناٹ بی ڈیوائڈ ونس فور گریڈ ایف یو آلریڈی چینج دی پاسورڈ انفارچونیٹلی فور گریڈ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا پاسورڈ چینج کیا تو اس کو ریسیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا فور کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر دوبارہ uh, وہ لگا سکتے ہیں پاسورڈ لگا سکتے ہیں یہاں پہ وہ نیو پاس بتا رہا ہے پاسورڈ ماسٹر آن لنکلوڈ زیرو سے لے کے بارہ تک وہ چریکٹر ہونے چاہئیں اس کے بعد کنفرم پاسورڈ نیچے بھی وہی پاسورڈ دینا جو آپ نے نیو پاسورڈ رکھنا ہے آگے آپ گریڈ کا आप ہے اس सकते آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا اگر आप नेट اپڈیٹ آیا ہوا ہے آپ نیٹ سے سرچ کر لیں وہاں سے آپ لے لیں اگر وہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں کے ٹول میں جانے کے بعد آپ گریڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ چویز فائل اپ uh, گریڈ کر دیں گے تو اس کا پھر اپڈیٹ ہو جائے گا I think میرا نہیں کوئی چیز رہے گی ہوگی اس میں مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا لنک موجود ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس فار